Vamos lá, vamos Și pe tine? Pe mine, Tony. Bine. De începe spectacolul? Va fi vorba despre un bal. mai multă și de harabă bură Haideți-vă, dragul meu să dansăm Nu vrei să te muffiai toamele la bani? Nu să dați să vedem, un și să lăsați un